Claus Iohannis, fanfa cu premierul la Cotroceni. Ce a spus preedintele lui Dencil? <fie> Întâlnirea dintre dintelui Claus Iohannis cu premierul Viorica Dencil sublinierei cu ministrul muncii, Ria Olguca Vasilescu, este în desfurare, la acestor, la Palatul Cotroceni. Am vrut a sublinierea acum am convenit împreună, să avem o discuție pe tema salarizării. Lucrurile au evoluat sublinierei după un prim trimestru de aplicare a legii, cred că putem să tragem primele concluzii. Pe de alt parte, vedem ce există categorii de salariaci nenul cu mici, există manifestări sindicale sublinierei, vreau să îmi explicați, a declarat Claus Iohannis la începutul întâlnirii cu premierul sublinierei cu ministrul muncii. Premierul Viorica Dencil a spus, marci, la manifestrile de ziua jandarmeriei. Ceva va merge la întâlnirea cu presubliniere din Teleclaus Iohannis pentru ce a sublinierea i se pare firesc sublinierea i pentru ce vrea să aibă o colaborare bună cu acesta, iar discuțiile vor avea ca tema salarizarea sublinierei, bugetul. Da, merg la Cotroceni, mi se pare firesc.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 O să vedeau mai multe detalii. Am discutat despre acest lucru când am avut Xat, deci acum două săptămâni. Am vorbit de atunci despre o întâlnire pentru a discuta aceste subiecte. Deci nu este o invitație de care nu sublinie rătiam sau este o surpriză? Am discutat atunci. Remânea să stabilim doar data, a declarat Dencil. Ea a admis, răspunzând unei întrebări despre secederea valorii contribuțiilor la pilonul 2 de pensii: Ce, odată cu trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat, se pare că nu au crescut salariile peste tot, I-a susținut ce vor fi găsite soluții. Astfel, Întrebat despre secederea valorii contribuțiilor la pilonul 2 de pensie, premierul Dencil a răspuns: Secederea contribuțiilor la pilonul 2 s-a făcut odată cu trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat. Se pare că nu au crescut salariile peste tot. Vom găsi soluții.